छे छे… ससलू ससलू ससलू अने अने अने एक था। एक जंगल रोजता सबलासता हमेशा હમેશા કajou varo so tu to ek divas are tu kehta aao so she mari jam jarab thi chalaka satlari aavat varo le bilkul sari noti lagdi eklein bolyu ei eni sathe bhi baat nahi kar saachu bol to tu kya rahi dorwana eni sathe jiti nahi sake ek kaam tha sun haranaman hai tabina em chalak dorvani pach ધીમે ધીમે પાછળ આવી રહ્યો હતો સસલું ઉતાવળ માં ખુબ જ ઝડપથી દોડી રહ્યો હતો રામ મિસ્ટર એનો માન કાપી રહ્યો હતો સસલું થોડીક વાર પછી સસલું થાકી ગયું એને પાછળ ફરીને જો તોガスમાં શું દેખાયો નહીં એ બિચારી એ વાઘથી ક્યારેય નથી જીતી શકે હું થોડો આરામ કરી લઉં એની ઝડપે વગર વધવા લાગ્યો થોડીક વાર પછી જાગ્યું પાછળ ફરીને જવું તો કાસું ક્યાંય બોલ્યો તો કસવો તો દેખા તો પણ નથી પણ હમાય સાતે કોણ જીતે શકે છે એ લક્ષ તો તરફ દોડવા લાગ્યું પર અસ્તિમ શાંતર બોછવા તો એ ન હોય બામ કસવો તો ત્યાં પેલા દેજ પોરી ગયો તો બન્ધા જસવા લાગ્યા એ શરમાઈ ગયું વરુ એ સસરાએ ઉક કહ્યું જોઈ લીધું તે તારો ખમણ તારા थी पर थे लीदू। ए जीती गई प्रेरण कर